Можливо, десь не тяжких поранених треба б довести, їх треба б довести більше, щоб була змога 3-4-5 людей забрати, тому що в моїх умовах люди і в багажнику будуть їхати. Ідея створення санітарного авто виникла після того, як зателефонували з передової. Просили про допомогу у транспортуванні поранених, каже координатор благодійного фонду «Шанс на життя» Дмитро Гуцалюк. Повернувшись з поїздки з-під кордону з Росією в Сумській області, їздив до прикордонників, поступив мені виклик з проханням допомогти евакуювати поранених 14 чоловік з Донбасу. Я тобто попросив дати мені хоча б один день, щоб я відпочив, але в той момент, коли відпочивав, Тих хлопців позицію тих хлопців розстріляли і, на жаль, спасати вже було нікого. Директор благодійного фонду Шанс на життя Максим Блашкун розповідає на переобладнання. Віддав власне авто, але воно потребувало капітального ремонту. Треба відновлювати максимально. І за все велика дяка тим, хто дав необхідні ділітарі для цього. Як бачите, машина закінчує би, приготування дуже серйозне, пішов, говорю Дмитро, і будемо готуватись до, до цього виїзду, бо це ну, наше життя ця машина». Авто, яке переробляють волонтери, обладнане лебідкою і спеціальним багажником, каже автомеханік Єгор. Машина 2.9 турбодизель 2002 року. Зробили по ній головку, речаги, салінблоки, колодки поміняли, масла, фільтра, зробили освітлення додаткове, додали лебёдку, додатковий багажник на кришу. Приблизно 150-200 кг можна буде грузити додатково. При знятті задніх автокрісел у багажник входить медичні ноші, каже Дмитро Гуцалюк. Сидіння будуть зніматися, і там получається рівна така площадка, і ми Спочатку мобільні ночі заносити, а потім у нас вже є майстри, які, якщо буде потрібно, зацепити. Тут побачимо крюки є, воно перевариться і зацепиться, якщо треба буде стаціонарний, тут зробити стаціонарне місце для перевозки. Дмитро Гуцелюк каже, у майбутні медичні чергування вирушать разом з Максимом. Ми знайшли людей, під, під чіє командування, скажімо так, ми поступаємо і доробляємо машину, і будемо їхати на схід на медичні чергування. За нами буде закріплений якийсь напрямок, і по тому напрямку, коли надо буде хлопців вивозити, ми бігом туди підлітаємо, забираємо пацанів, і вже тоді шукаємо, куди їх оприділити, в яку лікарню, в, який медичний, в яку медичну установу. На майбутнє, розповідає Дмитро, планують формувати кілька груп чергування. Дуже багато людей допомогли нам з ремонтом, дуже багато людей передали потрібні там нам і матеріали, і кошти передавали. І дуже багато людей хоче їхати з нами. Але так, як це, скажімо так, не екскурсійна прогулянка, першу поїздку організовуємо саме ми. Це я і директор нашого благодійного фонду Максим Блашкун. За словами Дмитра Гусуляка, на ремонт та додаткове устаткування автомобіля витратили 100 тисяч гривень. Насхід команда вирішить одразу після закінчення ремонту. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.